چاند نظر آ گیا اللہ اللہ چھا گیا چاند نظر آ گیا اللہ اللہ چھا گیا روزے رکھنے والوں کی ہے یہ جیت ملو تم گلے سب سے کھائی ہے جیت مبارک مبارک I like the moment.